Загін розбитий на групи. Тут інструктор Олексій навчає, як не кров'ю у разі поранення. Для цього в кожного в руках турнікет. Військовослужбовці відпрацьовують його застосування. По черзі – кожна кінцівка. Потім накладають турнікет один одному. Ми розбираємо основи та базу тактичної медицини, чим вона відрізняється від звичайної медицини, чим вона складніша від звичайної медицини. Тактична медицина – це збірка правил, алгоритм, по якому треба діяти. Дуже просто для солдата, тому що ти виконуєш те, що тобі кажуть, є від кровотечі до опіків, прохідність дихання шляхів, це все ми навчаємо. «Все за протоколом чітко і без води», говорить Олексій. В перекладі «Марч» — це «Масив блідін» — масивна кровотеча, зупинка кровотечі, що загрожує життю. Airways дихальні шляхи, забезпечення прохідності дихальних шляхів. «Респірейшн» — дихання або закриття всіх відкритих ран грудної клітини. «Циркулейшн» — циркуляція, повний огляд пораненого, зупинка кровотеч, діагностика шоку. І хіпотермія – черепно-мозгова травма, гіпотермія – виявлення травм голови запобігання переохолоджень. 28 років парамедиком працює в різних країнах світу Гері Чоловік приїхав, щоб передати свій досвід українським бійцям. В кареті швидкої він демонструє, як ставити катетур. Мені здається, вони дуже позитивно сприймають любу інформацію, яку ми надаємо. Звичайно, є дуже багато засобів як лікувати пораненого. And western and european medicine can differ slightly. І західна або європейська медицина може трохи відрізнятися. Uh we only мобілізований Ярослав, чоловіка 33 роки, в лавах збройних сил України два місяці. Краще знати, ніж навпаки, говорить Ярослав. Вони навіть недоцільні, вони вкрай необхідні. Єдине, чому я думаю, що замало людей на таких курсах. Треба більше людей, щоб більше було знань у кожного бійця. На цьому тренінгу задіно понад 60 військових різного віку, статі та з різними шевронами. Марія Савицька, Олександр Гордієнко. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв.